في مجلس اليبال كرام يثنى الحيل يا مرحبا وعدا وقبل المخايل الشيخ يا هل ذخرة وسيلة مع كل مايل الجارية شيخان فدو كالدعابل يحرمن وكر الحرارة لصايل يا شطار بس ما ينطل عن ما قفل عليها المحابيل نجرب الفزعات رجل الجمايل بينه وبين النعمة واصل ومواصل والنعمة مايات الرجل بس هايل في مجلس اللي واستصعب اهل الحيل والمحايل روس تنافسها على القال والقيل وتغيب ناجتنا وعقابهم من الله على كل عايل اتبعوا درس الدرس من الجيل للجيل أبار النايم الليل على الخصومة ومثقر من الجبال حاية إذ يرتكو للصعب عوّل تساهل يشهد لنا فعلاً ما اللي خد كاش لايا كلمة مرور المجد المين اللى خذو من كل طاله خصاياه من كل